راز فروشندگان شماره مجازی آموزش ساخت شماره مجازی همه کشور ها آمریکا, کانادا، روسیه، ایران، مجارستان غیر راحت و سریع و رایگان کسب درامد اینترنتی فوق فرمولاده های واتس اپ حبول فرز هستم یه ویدیو بریم سریع ببینیم و بیانیم های واتس اپ عبالفضل هستم از تیریکترای اگر اولین بار من رو میبینی عبالفضل هستم آموزش های العاده کسب درآمد ترفت های ناب کسب درآمد رازهای های کسب و کارهای اینترنتی رو افشا میکنم مثل همین ویدیو خیلی راحت میتونی یادشون بگیری و کسب درآمد بکنی برای اینکه از دستشون ندی حتما همین الان روی دکمه سابسکرایب اون دکمه قرمزه سابسکرایب کلیک کن. برای اینکه به محض انتشار ویدیوهای جدید برات اعلام بیاد روی دکمه زنگوله کلیک بکن و روی آل قرارش بده تا برات اعلام بیاد و بتونی اولین نفر تشریف بیاری ویدیو خودت رو ببینی و... ویدیو رو دیدیم چقدر پر انرژی میگفتم های واسا ویدیویی که دیدیم فکر کنم پنج یا 6 ماه پیش ضبطش کردم مالی که از آموزشگاه قدیم خیلی پر انرژی تر بودم اگه یادتون باشه میگفتم های واسا اول فرض سم یا اینترو اول فرض میومد بعد گفتم از تریکرای اینترو تریکرای میومد چقد ولی خب خیلی کامنت گذاشتیم گفتین اینترو رو پاک بکن میدونیم عبال فرزی میگفتین صداش بلنده خیلی هیجان انگیز بود اون زمان گفتیم این بارم با هیجان دیگه از این بعد فیلم ما رو پر هیجان درست کنیم های واسپ عبال فرز هستم چطور عالی بود خب امروز میخوام آموزش ساخت شماره مجازی همه کشورها رو آموزش بدم. خیلی راحت میتونی شماره مجازی همه کشورها رو بسازی، این خیلی راحت ازش میتونی کسب درآمد کنی. یه نکته‌ای که جا داره همین جا اضافه بکنم، این آموزش همونطوری که میگم آموزش فقط جنبه آموزشی داره. یعنی اینکه هر گونه سوء استفاده‌ای که انجام بشه، هیچ مسئولیتی رو من ندارم. چون که داخل اینترنت دیدم خیلی سایت‌ها دارن از این کسب درآمد میکنن. شماره مجازی میفروشن و خیلی هم دیدم الان تو اینترنت دارن آموزش ساخت شماره مجازی میدن که واقعا الان دیگه نمیشه از اونا استفاده که مثلا اپ تکسنو یا هر اپ دیگه آموزش میدن که با اینا بیام شماره مجازی بسازیم امونطور که میدونید دیگه نمیشه با اینا ساخت من سه تا ویدیو در مورد سایت تکسنو، اپ تکسنو، اپ تا موقع اندرویدی آیوس تکستنو منم قبلا شاد یک سال پیش منتشر کردم رو خوب استقبال شد خیلی ها کامنت براش گذاشتن گفتن که دیگه نمیشه بسازیم با تکستو. من منم نرفتم دیگه تست بکنم چون که میدونید تکستنو شاد فکر کنم 6 یا 7 سال هستش داره شماره مجازی آمریکا میده و کانادا گفتم بیام دیگه راز فروشندگان شماره مجازی رو افشا بکنی بگیم اینا چطوری دانش شماره مجازی می و کسب درآمد میکنن داخل ویدیو قرار همینو بگم و قبل از اینکه بریم آموزش‌ها رو بکنیم میخوام یه داستانی رو بگم که حتماً گوش بدین خیلی جالبه میخوام بگم چطوری ما ایرانی‌ها شماره مجازی میساختیم و میفروختیم اول از همه بگم رنج سنی افرادی که میومدن شماره مجازی می‌ساختن شما باورتون نشه زیر 14 سال بود یعنی زیر 14 سال میومدن های تلگرام می‌زدن چالش برگزار می‌کردن هر کدومشون شاید 300 شماره مجازی داشته باشن و می‌فروختن درآمد خوبی هم اون زمان به دست می‌بردن برگردیم به 6 یا 7 سال پیش که تلگرام داخل ایران رواج پیدا کرد. اون خیلی تلگرام گسترش پیدا کرد بود تو ایران خیلی استفاده می‌کردن. همون زمانا بود که ساخت شماره مجازی هم خیلی رواج پیدا کرد. همون 5 6 سال پیش. و افرادی که زیر 14 سال بودن با روش‌های مختلفی می‌مدن شماره مجازی می‌ساختن. یکی از روشایی که می‌ساختن استفاده از اپ تکسنو بود. تکسنو خیلی راحت. من آموزشش هم دادم گفتم که خیلی میگن دیگه کار نمی‌کنه. منم تست نکردم. آپتیکس تکسنو خیلی راحت شما با یک ایمیل فیکی یک ایمیل فیک اینطوری میزنید روی کیبورد ایمیلی میدید و یه شماره مجازی بهتون میده خیلی راحت آمریکا و کانادا حالا یه سری اپ ها بودن که مثلا همون یکی دو ماه اولشون که تولید اون اپ شماره مجازی خوب میداد ولی بعدش دیگه نمیداد استفاده میکرد شماره مجازی میداد تکسنو نو تا همین تقریبا شش ماه پیش که کامنت برام میذاشتم گفتم فوق العاده شماره مجازی میداد و یک از ها این بود روش دیگه یکی که استفاده میکردیم ما ایرانی ها برای گرفتن شماره مجازی استعلامش میگفتن شماره ناب یک حالت مادری اجتماعی بود ببینید اون بچه‌ای که زیر 15 سال داش زیر 14 سال داش چیکار میکرد میومد داخل اپ هایی که با اونا چت میکنن دوستیابی میکنن خارج میرفت با کشورهای خارجی میرفت داخل اونها میدونه خب به صورت رندوم هم هستن یه چت رندومی رو میزد یک پسری رو پیدا میکرد که مال یه کشور خارجی الان کشورایی که تر دیده میشن اونا رو انتخاب می کرد معمولاً مثلا مصر رو مثال میزنم، ها کشورهای دیگه اونا رو انتخاب می کرد با پسرا چت میکرد و خودش با دختری جا میزد صحبت میکرد و مثلا جملات عاشقانه‌ای میگفت و می‌گفت آقا اینطوری بیا صحبت بکنیم و اینجور موارد این شماره رو, رو, رو شماره تو بهم بده منم بهت میدم میداد اون طرف میومد داخل تلگرام شماره اون رو وارد میکرد بهش میگفت یه کدی من الان بهت دادم اون کده به من بده اون کده بهش میداد در واقع شمارهش رو میذرد میگفت ایکش رو زدیم ما شماره مجازیش رو میگرف خیلی را اصلا یه متنایی هم از پیش تنین شده بودن اصلا اینقدر اینا کار میکردن اینقدر عجیب کار میکردنی بچه ها کانال تلگرام برفتید اون موقع مطر از بیشترین شده داشتن جمعوری شده بود اونا رو میفرستادن برای خارجگاه ها یا اینکه اگر از اون هم نمیشد خیلی راحت از مترجم گوگل استفاده میکردن با خارجی ها چت میکردم خیلی راحت گولشون می اون بچه زیر 14 سال واقعا خیلی پیش هفته میدیدی یک نفر 200 تا, تا شماره مجازی است همین طریق به دست هموننا هم می فروخت خب تلگرام وقتی شما یک اکانت رو به دست میارین و اینکه به یکی دیگه بدین پیام تاید رو روی اکانت رو تلگرام برای بار اول ولی خب اگه اکانت نداشته باشی میتونید بزنید سندسمس که روی سیم کارت بفرسته و همین صورت خیلی راحت میتوسن شماره تلگرام رو بفروشن این یه داستانی بود گفتیم که بدونید 50 سال پیش چطوری اینقدر راحت شماره مجازی میساختن یا از تکس و اپ‌های دیگه استفاده میکردن یا چت میکردم اینه که چقدر ما ایرانی‌ها زرنگم با اینو اضافه کنم داشتم ادیت می‌کردم یه اومد گفتم که ما ایرانی ها الان زیر 14 سال می اومدن با خارجه صحبت می کردن رو می زدن و شمارهش رو می گرفتن و مثلا شماره مجازی تلگرام باش می ساختن یک اکانت تلگرامی باش می ساختن الان چه کار می که از دستش ندن؟ می اومدن رمز می و تایید دو مرحله ای رو هم فعال می کردن به امید این که اون طرف نیاد به سادگی شماره رو ازش بگیره ولی خب می خواهم این نکتر اضافه بکنم که اون افراد شماره رو بگیرن. ام هم می دونستن که میتونن بگیرن ولی به این امید اینا رو هم فعال میکردن که از قیدش بگذارن چرا وقتی که این اتفاق رخ بده شما تاییدو محلی فعال بکنید و رمز رمز هم بزاین روش از اون سمت که سیم کارت مال خودشه وقتی که میخواد بیاد اون اکانت رو دریافت بکنه طبیعتا برای بار اول ازش میخواد اون رمزی که شما تعیین کردین بزنه میگه بلد نیستم میزنه فراموشی رمز و بر ایمیل میخواد شما یه ایمیل یه ایمیلی رو بزنین که اون طرف اصلا نداشتهش نمیدونسه باز هم میتونه دور بزنه اینو یک بخشی داره ریست وقتی که یک, دو... یک نوشته قرمز رنگی یا اشتانه کار اینایی که میگم مال پ6 سال پیشه و بید میدونم این قانون های تلگرام الان عوض شده باشه فکر کنم همین الان به همین صورت وقتی که هم ایمیل رو فراموش بکنه هم رمز و فرام موش بکنه میتونونه ریست رو بزنه و بعد از هفت روز میتونونه صاحب سیم کارت اون اکانت تلگرام رو دریافت بکنه البته که همه چیزش پاک میشن ریست میشن خ راز کسب و کارال بگم ببینید. یه سری می‌جام به دو قسمت تقسیم میشه قسمت اول من اول بگم 500 سایت قرار معرفی بکنم قسمت اول یه سری سایت هم که یه سری شماره از تاین شده دارن یه سری شماره اسبیش تاین شده دارن شما خیلی راحت میرین داخل اون سایت ها اون کشور مدنظرتون، اون شماره اسبیش تاین شده روش کلیک میکنین شماره رو کپی می‌کنید داخل سایت مدنظرتون میرید. و این پیام بهش فرستاده میشه شما تایید میکنید داخل اون سایت این شماره ها رو شما نمیتونید برای واتساب یا تلگرام استفاده کنید اگه چون, اگر... چون قبلا استفاده شدن طبیعتا چون این شماره ها آمن یعنی همه اینا رو میبینن برای استفاده داخل سایت های مختلف میتونید از این رو استفاده بکنید راهکار دوم که ما میخوایم الان امروز آموزش بدیم آموزش ساخت شماره مجازی برای تلگرام واتساب یا کلپ های دیگه شماره های خاص. یه نکته بگم اینکه شما بتونید به صورت رایگان اینا رو به دست بیارین امکان پذیر نیست این در واقع کسب و کارهای اینترنتی هم خودشون به صورت رایگان اینا رو به دست نمیارن یه حالت گری دارن اینا حالا در ادامه بهتون میگم که چیکار بکنید کامل به صورت رایگان الا اینا رو به دست بیارید بریم اینترو ببینیم و بیاییم من در اپ اون سایت هایی که گفتم شما رو از پیش تعیین شده ها و شما میتونید ازشون استفاده بکنید و البته که نمیتونید برای تلگرام واتساپ استفاده کنید، رو بهتون نشون بدم این سایت ها هستن میبینید تعداد خیلی زیادی دارن کاملا رایگانه شما کافی برین داخلشون یه شماره انتخاب بکنید و شماره رو کنید داخل سایتی که میخواهید ثبت نام کنین استفاده کنید و در واقع پیام تایید برای این سایت ها ارسال میشه و شما میتونید استفاده بکنید خب اینجا که نوشتم پید به این پایتیای سری سایت ها هستن سایت های اصلی, های اصلی, های اصلی ها. کسب و کارهای اینترنتی از این سایت ها استفاده میکنن. این سایت ها اصطلا پنل فروش شماره مجازی سایت های اصلیا این سایت های ایرانی کلان مثلا میگن پنل و این موارد به این سایت های خارجی وصلن و از این سایت ها میخرن و به ما میدن یعنی میان از این سایت API ای آی رو می گیرن کد API رو از این سایت ها و داخل سایت خودشون ست میکنن و ما میایم به, به صورت تو ما پرداخت می کنیم و این سایت هم در دروا اون واده پولی این سایت خرید میکنن و به ما و شماره مجازی رو میدن الان در ادامه میخوام بهتون بگم که چه کار کنید خیلی راحت رایگان با عذاب دادن یک سری کارها از این سایت ها این شماره مجازی بخرید یعنی رایگان به دست در واقع شما این سری کار میکنید پول به دست و با پولی که به دست آوردیم از این سایت ها میخرین این نکته را اضافه کنم اگه میخواین به صورت گسترده کار یا کسب و کس کار بزنید خیلی راحت کیف پول پایر پیشنهاد پیشنهادش میاد بالا آموزش هم شده کیف پول پایر بسازید می میبینید کیف پول پایر میسازید و سایت های خیلی واسطه خیلی زیادی هست داخل گوگل سرچ بزنید می زنید که خرید مثلا روبل برای پایر سایت میاره براتون و یه مقدار روبل می خرید و اوارد اون که پول پایرتون میکنید و من می از این سایت ها خرید میکنید و کد API هم میتونید بگیرید و روی سایت خودتون قرار بدین که بتونید دیگه به طور مستقیم بفروشید و این نکم اضافه کنم همین الان که دارم ویدیو رو میگیرم من تو گوگل سرچ می زدم حتی سورس ربات پشت شما هم بود این هم از این نکته، نکلی دیگه باقی نمونه فقط بریم عملی کار بکنیم و داخل عملی بهتر یاد میگیریم بیان پایین تر این هم این سایت ها به نظرم بهترین سایت اینه پایسیم دات نته چون که همه کشورها رو ت... نمیگم همه کشورها اکثر کشورها رو داره حتی ببینیم کشور ایران رو هم داره شما تو این شماره مجازی ایران هم با این سایت بسلازیم ولی خب غیر قانونیه و من نمیسازم و همونطوری که گفتم این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و هر گونه سو استفاده من هیچ مسئولیتی ندارم میدونم خب این ویدیو فوقلادهی میشه و میشه و خوب استفاده میکنید و خیلی ها بسیاری بریم ادامه ی ویدیو من به عنوان مثال از این کشورها اه... کانادار انتخاب میکنم به عنوان مثال کانادار انتخاب میکنم و بیانی پایین تر میبین شمارایی که میتونی استفاده بکنید کاندار انتخاب می‌کنید و مثلا من یا تلگرام میخوام یا واتس می‌خوام میخوام تلگرام نمیخوام واتس می‌خوام، میخوام چرا واتس می‌خوام؟ میخوام چون به نظرم واتس با ارزش الان قیمت واتس اپ کمتره تا تلگرام تلگرام چون که مثلا بخوام به یکی پیام بدم طبیعتا شماره من نشون نمیده من به خاطر همین واتس رو می‌گیرم خب این نکتر رو اضافه بکنم الان که داریم به صورت عملی یک شماره مجازی میسازیم به یکی دو نفرم هدیه بدیم به دو نفر بین کسایی که کامنت میذارن دو نفر رو انتخاب میکنیم به صورت شانسی الان هر کشوری که خودشون دوست داشتن انتخاب بکنن هر نوع واتساپ یا تلگرامی که دوست داشتن انتخاب بکنن و اون شماره مجازی رو بهشون هدیه بدیم فقط تو کامنت ها حتما آی تلگرامتون رو بنویسید که به اون آی اون کسی که برنده میشه به اون آی پیام بدن این از این مورد خب من قبل از اینکه برم ادامه بدم و شماره مجازی تو این سایت سازم سایت های دیگه هم نشون بدم میرم یه سایت دیگه ای خط تی یت. این هم شماره مجازی میتونید ازش بسازی من یه لیست خوب بهتون نشون دادم یک سایت دیگه هم اینه من اینجا فقط دارم به صورت شانسی همطور نشونتون بدم سایت ها رو ببینید در حال که لیست سایت ها رو در چند قبل نشونتون دادم اگه زد اینجا میتونید برگن عقب یک لیست بزرگ از سایت ها رو من نشونتون دادم پنجاه سایت رو نشون دادم خب ببینید برای اینکه بیاین بخرین ابتدا باید داخل سایت ثبت نام کنید میتونید خیلی راحت لاگین ویت گوگل رو بزنید من لاگین ویت گوگل رو میذارم وارد میشم خب ببینید من الان وارد شدم وقتی که وارد بشین پولتون صفر روبل شما اگه بخاین شماره مجازی بخرین طبیعتا باید حسابتون رو شارژ کنید یه نکته رو بگم و بعد بریم پول رو واریز کنیم این قسمتی که ایمیلتون رو نوشته می‌گذشت کیت API کی برای کسایی که برنامه برنامه‌نویسن و میخوان سایت فروش شماره مجازی بزنن خوب متوجه میشن که API چیه شما خیلی راحت میتونید بیان کد API رو از این قسمت بگیرید و روی سایتتون قرار بدید روی اسکریپتتون قرار بدید و به صورت اتوماتیک شماره مجازی بفروشید خیلی راحت ولی خب میگم اگر نویس نیستین بلد نیستید جای نگرانی نیست خیلی راحت میتونید بین حسابتون رو شارژ بکنید و الان داخل اینستاگرام تلگرام کانال بزنید پیج نیستاگرام بزنید بزنید فروش خودتون به صورت دستی بیانید خرید بکنین براشونو رو بفروشید سایت هایی که الان داخل ایران دارن این کار میکنن همینه ها ببینید با همین سایت ها میان این سایت ها میان میخرن و میفروشن ای پی آی کی میگیرن و به همین من الان میخوام با پایر یه مقدار پولی رو واریز بکنم خب من حسابم رو در رو شارج کردم و میخوام الان شماره مجازی بخرم الان خودش روی روسیه خودکار میام پایین و شماره مجازی واتسپ روسیه و بای رو میزنم خب, سکس فول. خب. خریدم شماره مجازی روسیه رو الان بریم روی موبایل من از واتساپ جی بی واتساپ استفاده میکنم برای این واتساپم فقط این نکته رو بگم شما خیلی راحت اگر اندرویدی میتونید برید داخل تنظیمات و دوال یا الان دو آل دی یو مسنجر رو بزنید و الان واتساپتون رو دوگانه بکنید یا تلگرامتون رو یا اپ پرالل اسپیس رو نصب کنید یا خیلی ها میگم پارالل اون نصب بکنید خب من الان جی بی نصب کردم میتونید واتساپ بیزینس هم نصب بکنید اسکیپ رو می‌زنم خب این قسمت اون شماره مورد نظر رو باید بزنیم من اینجا روسیه رو سرش کنم این قسمت هم این شماره هفتش که کدش میشه 905 نسرسیار رو میدم این به مرز که پیام رو دریافت کنه به همون میگه ببینید که چهار دقیقه وقت داریم کدمون 502. 502466. خب واتس فعال شد. من میذارم تیریکترا. بسازیم که اینکه کامل دیگه ببینید اسکیپ. خب ببینید ساخته شد. این پایینی که ما گفتیم به صورت رایگان الان چطوری میتونیم رو به دست بیاریم؟ با اجازه دین سری کارهای ساده و سری رو به دست بیاریم که سریعا بیایم خرید بکنیم. اولی نکتر اضافه بکنم اگه میخواین بفروشید طبیعتا اینکه خودتون بیاین روبل به دست بیارین کار درستی نیست به نظر من کار درست نیست و سخته به صرفه نیست اگه بیاین در واقع پول بدید به صرفه براتون شما مثلا روبل خیلی کم ارزونه مثلا با هزار تومن دو هزار تومن شماره مجازی بسازید و ده هزار تومن تومان هزار تومن اون رو الان داخل گوگل سرچ بزنید، ببینید چقدر گرون دارند میفروشند و حتی بعضیشون 500000 تا یا 100000 تا هم ممکنه باشه به این صورت. پس به نظرم پول بدید. شما با 1000 تومان 2000 تومان یه شماره را مجازی میسازیم با این سایت تا 50000 تومان میفروشیش. با خیلی الان چطوری میتونیم روبل به صورت رایگان به دست بریم که خیلی راحت بتونیم بیام خرید کنیم خیلی راحت برید داخل کانال یوتیوب تریکتر این کانال یوتیوب منه کانال یوتیوب تریکتر آموزش های فوق العاده کسب درآمد روش های جدید و نوین وجود داره که خیلی راحت تون از درآمد کسب درآمد کنین رازهای کسب با کارها مثل همین ویدیو چند ویدیو قبلی آموزش در ساخت ربات اینستاگرام بود که خیلی راحت ربات اینستاگرام این ویدیو ربات اینستاگرام یه سایت روباتی می می‌ساختید و کسب درامد می‌کردید همه نوع آموزشی هست ولی آموزش‌های روبلی، ببینید سفت و یوتیوب شدن، سفت و سد ساخت هر آموزش‌های روبلی کجا اینان، ببینید کسب درامد در لایک طریقه like, follow, subscribe, twitter, read, این ویدیو‌ها اکثرشون آموزش کسب درآمدن که روبل به دست بیاریم شما داخل این آموزش‌ها، این رو کلیک بکنید. بل لیستش میاد و نگاه می کنین باغم میشون که راحت ترین میرین انجام میدید و روبل به دست میارید و روبل رو واریز می به کیف پول پایرتون و میرین خرید می کنین که دیدید کسب درآمد از این انجام وظایفم بیشترشون کسب درآمدی روبللی هستن یعنی شما مثلا یه کاری بهتون میگه انجام بده میگه برید داخل این سایت ثبت نام بکنید دو روبل میگیرید خیلی راحت با ثبت نام کردن این ویدیو هم خیلی راحتین روی را این کلیک بکنید یا پلی لیستش رو ببینید داخل سایت کلیکی هم هست روبل میتونید برید نگاه بکنید به همین سادگی دیگه اگه بخوام سایت های کسب و درآمد رو آموزش بدیم تا این ویدیو خیلی زیاد میشه یادتون نره اگه می‌خواید آموزش‌های فوق‌العاده کسب و درامد رو از دست دارید حتما روی دکمه سابسکرایب یا مرشال کلیک کنید و تو نوتیفیکیشن رو یادآورید تا مازن چه ویدیوهای جدید براتون اعلام بیاد دیگه نکته باقی نمیمونه امیدوارم از ویدیو راضی باشید تا آموزش فوق‌العاده بعدی موفق و پیروز و صبوران باشید